كل واحد استسلم بحياته ورفع الرايه البيضه واستغنى عن حلمه بيكون يا اما ضعيف او جبان للاسف ما تعلم شو يعني تحدي ما عرف شو يعني صبر وتحمل ما فهم شو يعني استمراريه جواته بيكون فاضي وهش ما اندحك مزبوط ما تعلم كيف يحرر المارد اللي جواته الخوف اللي فيه سيطر عليه وحرمه يكتشف شو يعني شجاعه اللي استسلم بعمره ما راح يعيش مبسوط ومرتاح الحسرة بقلبه والندم على الأشياء اللي ما عملها بحياته رح يرافقه كل عمره مثل خياله